بصراحة مش عارف كيف بدي أبلش حلقتي لليوم ولكن للأسف بمجتمعاتنا أي شخص رب العالمين حرمه من نعمة بجسمه شو بنقول عنه؟ معوق ولكن ها إحنا المعوقين مش هو وقصتنا وصرنا اليوم بحكي عن هذا الموضوع ولكن قبل ما تبلش ما تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس وتعال للغوص في عالم الأسرار المثيرة والمخفية معك واسمحوا لي أستخدم اسم مستعار وأسميه باجس قصة تعاستي بدأت منذ ولدتني أمي بعقل سليم ولكن بجسم معوق ومن هنا بدأت معاناتي حيث الأطفال يمشون يلعبون يتراكضون وأنا حبيس جسدي الذي لا يمشي ومرت الأيام ودخلت المدرسة بصعوبة جدا حيث أن المدارس ترفض استقبال المعاقين وعندما قبلتني مدرسة كانت رسومها عالية جدا، وكل يوم كنت اسمع شجار امي وابي، وكيف كان يقول لها: لولاك لما ادخلت هذه المدرسة ذات الرسوم العالية، يقول لها على مسمعي: ابنك معوق عمره ما رح يصير زلمة، وكنت اسمع صيحاته وشتمه لامي، وابكي بغرفتي بصمت شديد، انزوي تحت الحرام واغطي وجهي، ولكني كنت اسمع وكان ابي احيانا يقوم بفتح باب غرفتي قائلا يا معوض مش تفضحنا بالمدرسه بكفي دافعين دم قلبنا عليك وكان كل الطلاب ياتون للمدرسه ايديهم متشابكه يتراكضون ويلعبون ويضحكون وانا على كرسي مقيد فيه جسمي لا يتحرك لا اركض لا العب لا اضحك وكان الطلاب إذا تشاجروا وحاولت أن أتدخل كانوا يقولون اسكت يا معوق عدا عن الشتائم والسخرية المستمرين ولكني رغم ذلك كنت أدرس وأدرس واجتهد كنت أحب القراءة والمطالعة كنت كلما أمسكت رواية أحس أنني بطل قصة وأنني حر طليق أجرك الورقة الطائرة وكنت أسرح في أحلامي وأتخيل وأحلم أنني بطل الماراثون اركض واركض واحرز الدرجه الاولى واتخيل ان الجماهير يحملوني على اكتافهم واقدامي تتراقص على اكتافهم وما كان سبب تعاستي في حياتي اصبح في حلمي سبب سعادتي وكبرت ولكني لم استمر بالمدرسه قهرتني كلمات السخريه والاستهزاء عذبتني نظرات الحزن والاستعطاف كنت كلما نظرت في واجباتي المدرسيه رأيت رجلاي يتدليان كقالب من الثلج وكرهت حالي وكرهت مدرستي وها أنا أجلس على كرسي متحرك أمام البيت أنتظر من يسليني من يتحدث معي وعندما لا أجد أحد أراقب جميع من في الشارع أقصد أراقب أقدام من يمشون وأترصد حركاتهم حتى أنني كنت أحفظ نمرة كنادرهم ولطالما طلبت من ربي أن يعطل عقلي كما عطل رجلاي فلا أحس ولا أفكر ولا أتعذب والآن أنا أبكي ليل نهار متذكرا كرسي المتحرك الذي كان أهلي يضعوني فيه من الصبح للمساء وكانوا أحيانا ينسونني فلا يأتون الجري ليقوم أحد الأولاد بجري لباب البيت ليفتح لي أبي ويقول ييه فيحملوني كما يحملون جثة ويضعوني في قبري اقصد تختي تاركيني مع دمعاتي التعيسه واحلامي المستحيله. خلينا نتفق بالبدايه انه كلمه معوق كرجال او نساء او ختاير او اطفال نلغيها من قاموس حياتنا ونستبدلها بكلمه ذوي الاحتياجات الخاصه ودائما بنسمع انه الابناء بيكونوا عاقين لاهاليهم ولكن بقصه باجس سمعنا انه للاسف الاهل هم العاقين لابنائهم. كيف لما انت تعرف انه إلك واجبات وتنسى انه كمان عليك حقوق بتبلش معاناة باجس اخونا انه بيكون شخص فاقد للحركه رجليه بين قوسين مشلولات فبتبلش معاناته وبروح على مدرسه خاصه فبسمع اهله وأم وابوه بيقولوا ابننا معاق فببكي للاسف على وسادته وتحت تخته وحرمه فيما بعد تتطور الاحداث وكان عنده طموح، يعني باجس بين قوسين كان عنده طموح، وانا مع كل شخص يملك طموح، سواء من ذوي الاحتياجات الخاصه او كشخص عادي، لانه هذول الاشخاص يملكون العقول، وفي ناس كثير بنعرفهم كل جسمهم مرتب لكن بلا عقول. الفكره بالموضوع بعد ما يعيش المعاناه والاستهزاء والتنمر عليه ببلش يفقد شغفه للحياه. وببلش يقول يا رب انك تشل عقلي عشان ابطل افكر ولكن رسالة للجميع هذول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه ترى ما بيفرقوا عنا اي شيء واللي بقول انه بيفرقوا عنا باي شيء بيكون هو المريض العقلي ومش هم لان رب العالمين باخذ شيء وبيعطي شيء والكمال يا رب العالمين ورساله الى جميع الحكومات العربيه انكم تساهروا مع هذول الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه وتعطوهم وتساعدوهم وتنموا طموحهم لأنهم ما بختلفوا عن أي شخص آخر وانتهت هون قصتنا وسرنا من أسرار خبايا الناس انتظرونا بحلقة جديدة لا تنسى اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس إلى اللقاء